Angela Merkel cere întâlnire cu Vladimir Putin, conflictul cu Rusia e tot mai aproape. Cancelarul german, Angela Merkel, a anunțat marci la Berlin ce intenționează să aibă o întâlnire în curând cu presubliniere din telerus, Vladimir Putin, în contextul unui conflict crescând între ceri occidentale sublinierei Rusia, relatează agenția. DPA. Cred ce ne vom întâlni într-un viitor previzibil, a afirmat Na Merkel. Cu toate ce nu a fost stabilit odată pentru întâlnire, cred ce numeroasele probleme pe care le avem, de la Ucraina, inclusiv gazul, sub până i la Marea. Marea problem privind Siria, necesit ca noi să avem un schimb direct de opinii într-un viitor previzibil", a declarat cancelarul german. Merkel a precizat ce a discutat marci la telefon cu Putin despre conflictul din Siria sub despre conducta de gaz Nord Stream 2, care a face lectura direct între Rusia sub Germania pe submarea Baltic, scrie Ager Press. Potrivit unor declarații făcute în urmă cu o săpete de Angela Merkel, conducta de gaz natural, care are drept scop dublarea volumului de gaz actual care este transportat prin conducta existent, nu ar putea avansa dacă Ucraina, pe teritoriul cereia Rusia livrează de asemenea gaz către Europa de vest, va avea de suferit. După întâlnirea cu presubliniere Petro ucrainean Merkel a ceutat să atenueze temerile ucrainei referitoare la conducta de gaz Nord Stream 2. Este imposibil ca Ucraina să nu mai aibă un rol în transportul de gaz natural din cauza Nord Stream 2, declara ea. În comentariile fecute în cotidianul German Handelsblatt înainte de vizita sa la Berlin, presubliniere din teleporo, subliniere în cu a descris conducta de gaz drept, un proiect politic financat de Rusia.